Dacian Ciolo subliniere a făcut anunțul mult așteptat, depunem dosarul de înscriere a unui viitor partid, participăm la alegeri. Fostul premier, Dacian Ciolo subliniere, a anuncat miercuri, la Cluj ce în ce mult două se petemână, va fi depus dosarul de înscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare. El n-a spus numele viitorului partid, însă a precizat ce Platforma România 100 va rămâne în continuare o misugliniere care civic, scrie Ager Press. Am început cu platforma România 100 ca o mie subliniere care civic, vom continua cu o mie subliniere care politic. <fie> în următoarele zile, o săptămână, maximum două, vom depune dosarul de înscriere a unui viitor partid, care subliniere îi propune să ducă energia asta sublinierei în mediul politic. Lucrurile vor rămâne mai departe legate, platforma va rămâne mi-subliniere care civic. Subliniere-i va avea rolul de a prelua energia din platform subliniere-i să o structureze într-un proiect politic care trebuie să fie serios subliniere-i credibil, a declarat Dacian Cioloș subliniere. El a participat. Miercuri, la o dezbatere public organizat cu ocazia lansării filialei cluj -a, Platformei România 100. Îmi doresc ca a face politic să nu devină o profesie de bază. Ci un intermezo în viața noastră profesional, în care ne asumăm meni subliniere de lucruri pentru comunitate, după care mergem sub liniere i să rămânem conectați la firul ierbii, la baza societcii. Asta e viziunea noastră, nu am venit să facem promisiuni. Singura promisiune pe care putem să o facem este ce vom rămâne împreună cu dumneavoastră, a menționat și subliniere. Potrivit fostului premier, se lucrează de un an la programul viitorului partid. Eu unul singur sau doar cu câțiva nu me duc la drum dacă nu suntem mai mulți cei care ne asume aceste lucruri. Nici eu nu sunt mulcumit de anumite lucruri. Îmi pun la betaie pielea, resursele sublinierei energia sublinierei facem primul pas. După care trebuie dezvoltat de undeva. Punct, avem timp până la următoarele alegeri, pentru ce altfel nu ne-am fi implicat în proiectul politic. Vom participa la alegerii cu un partid politic. După depunerea actelor de înregistrare a partidului politic, va dura câteva luni până la finalizarea procesului de înscriere la tribunal, apoi vor începe înscrierile în partid. La primele alegeri, cele europarlamentare, intrăm în jocul politic. Aceasta este forma, trebuie să deme fondul, care înseamnă o schimbare de atitudine. Dacă nu se produce declicul, putem face 10 partide, a completat Dacian Ciolo subliniere. Dacian Ciolo subliniere a participat. Alturi de drago subliniere Puzlaru sublinierei de Mirabela Amarandei, la o dezbatere public cu tema educație, dezvoltare, tradiții multiculturale, civilitate, dezbatere organizat de filiala Cluj a Platformei România 100.